Ось вони зберігаються в нас, були доставлені при температурі 2,8, це один препарат, це інший препарат, холодовий ланцюг дотриманий. Завідуюча аптечним складом номер 1 бази спеціального медичного постачання Наталія Лепетун показує холодильники з препаратами проти коронавірусу. Ця гуманітарна допомога надійшла вчора. препарати для боротьби з ковідом. Ці препарати, два види, їх прийшло, вони ампульовані. 590 флаконів бамлені Вімабу та 1180 етеза Вімабу зберігають зараз при плюс 4 градусах. Як розповідає Наталія Лепетун, препарати можна зберігати від 2 до 8 градусів за Цельсієм. Термін зберігання їх до лютого місяця 2022 року і до квітня 2022 року. Доставлені були транспортом з дотриманням холодового ланцюга. Був термометр, в якому зафіксована температура при перевезенні плюс 4 градуси. Директор обласної бази спеціального медичного постачання Руслан Сивак розповідає, медикаменти зберігатимуть тут, поки обласний департамент охорони здоров'я не розподілить їх між лікувальними закладами. Це лікарські засоби, дві позиції, виробництва США на загальну суму 15 мільйонів 484 тисячі гривень. Як розповідає директорка комунального підприємства Хмельницька інфекційна лікарня Оксана Піддубна, отримають препарати-заклади, які надають допомогу хворим на COVID-19 таких закладів у нас вісім, в місті Хмельницькому саме два. Це Хмельницька інфекційна лікарня, Хмельницька міська лікарня і в інших регіонах нашої області. Приблизно ми отримали будемо отримувати кожний заклад десь на 80 хворих. Оксана Піддубна зазначила, ліки ефективні, якщо їх вести у перші п'ять днів хвороби. Людей, які перехворіли на ковід, це їх плазма, яка має в своєму складі антитіла групи G, в достатньо високому тітру, яка може розпізнавати вірус ковіду, хворого, в якому водять цей препарат, і його знешкоджувати, нейтралізувати. За словами Оксани Піддубної, препарат колотимуть внутрішньовенно за направленням сімейного лікаря – хворим з групи ризику. Це хворі похилого віку, які за 60, хворі, які мають надмірну вагу, хворі, які мають супутні захворювання – нирок, легень, цукровий діабет, імунодефіцитними станами, вагітні. Як зазначила директорка комунального підприємства Хмельницька інфекційна лікарня Оксана Піддубна, у їхньому закладі 158 людей з діагнозом COVID-19. сьогодні заклад прийматиме тільки таких хворих. Вікторія Мельник, Іван Мовчан, Новини на Суспільному, Хмельницький.